Ahoj, Já vás vítám u nového dílu o typech keší a dnes se podíváme na Verigo keše. Česky se jim říká Veriga nebo Viga a jsou označovaný uh, takovou bílou ikonou na modrém poli. Uh, za chvilku mám tady ta ikonka Věre, je to takový ten player přehrávač a uh, to je přesně ta ikona, kterou si na mapě můžete najít. Já už jsem si tady něco vyfiltroval, takže se koukáme na Viga v Plzni. A teď něco trošku techničtějšího. Na dřívějších typech Garminů, to znamená navigacích, šlity Viga hrát. Dneska už to nejde, hned si ukážeme proč. Vyjede vám tady takový textík, který si můžete přečíst. Děkuji Mido Tyrovi, že mi ho poslal, protože já jsem trošku tápal a on mi ho takhle pěkně našel. Takže děkuji. Tady vidíte, že nový typy od Oregonu 600 a výš nejsou podporovaný a vidíte zároveň i ten důvod. Nicméně, pořád hru můžete hrát na telefonech a to jak na Androidu, tak na telefonech oteplu. Shodou okolností, dokonce Apple, teď máme rok, máme leden 2021 a Groundspeak vydal novou aplikaci pro iPad, pro, pro iPhony. Tím pádem spousta lidí si myslela, že ty Vigama jsou tak jakoby mrtví. Evidentně nejsou, protože nová aplikace pro iPhony jasně ukazuje na to, že s těma Vigama se prostě počítá i do budoucnosti. Já jsem za to rád, protože jsou to super hry. Kdybych to měl k něčemu přiblížit, pokud jste někdo z vás hrál Adventure Lab, máte aplikaci staženou a už jste nějakou takovou hru hráli, tak bych řekl, že je to takový hodně složitější předchůdce, který nabízí mnohem víc alternativ, mnohem víc zábavy. Bohužel je strašně složitý pro spoustu lidí tím, že se musí naprogramovat. A tím pádem za první přináší přináší větší zábavu potom v terénu, ale zároveň je složitější na, na tvorbu. To je taky důvod, proč těch verigoší u nás není tolik vůbec teda i ve světě. A. Ale pokud už se do toho pustíte, což doporučuji, ukážeme si potom jeden český builder na konci, tak zaprvé se naučíte spoustu věcí, třeba nějaké programovací základy nebo minimálně si uh, ukážete dělat, uh, naučíte dělat třeba podmínky a podobné věci. Ten builder je moc hezky zpracovaný a myslím si, že to pro vás může být jedině přínosný, kdo se do toho budete chtít pustit. Takže to je go těším, Řekli jsme si, jak jsou vidět na mapě, na čem teda hrát, že teda na těch GPS přístrojích to teda asi nepůjde už. Uka řekli jsme si o těch aplikacích a teď si ukážeme přímo stránku Verigo. Existují dvě možnosti, jak se, si tu cartridge, kterou potřebujete stáhnout, to je vlastně ten v úvodzovkách program, který se vám potom pustí v telefonu. Tak jak si to stáhnout. Takže my se teď podíváme. Já jsem si tady vybral už jednu cache, která není prémiovka. Otevřu si stránku s cache a na každý téhle stránce s cache je potom odkaz ke stažení té cartridge. Tak tady máme, že máme kliknout na obrázek, já kliknu teda na ten popisek. A objeví se vám takováhle stránka docela jako by starý vzhled. Poslední update je 1. 2. 2008. je to trošku děsivý. Já doufám, že se ty stránky jakoby pohnou někam jakoby směrem ve vývoji. Asi jim to doteď stačilo, ale nevidím to jako, jako super novinku, že poslední update je 1. 4. 2008 u Builderu a u Playeru taky. A mám pocit, že i na té hlavní stránce je ten update. Ten update nějak v tomto rozmezí ne, tak tady to není uvedený, ale nicméně player 1.4.2008 a builder taky 1. 4. 2008. Trošku, trošku jako děsivý, no, ale uh, asi, asi to zatím jako by stačilo. Tak, přihlášení uh, je úplně stejný jako na stránky geocaching.com. Takže, uh, váš nick a úplně stejný heslo, který máte na geocaching.com. Můžete Tak, A už jsme přímo na stránce ke stažení. Takže tady nějaký nějaké starší typy e, navigací, a nebo pokud máte telefon, tak paket PC device a stáhnout. Vy si to stáhnete do počítače a pak to musíte přesunout do telefonu. Tak to je jedna cesta, nebo samozřejmě už dneska existuje varianta, že si to stáhnete přímo do toho telefonu v telefonu. Tak já bych mohl dát stahnout a ono se mi to stáhne do PC a já bych to musel přesunout. To úplně nechci, takže si ukážeme v zápětí, jak to udělat v tom telefonu. Ten postup je úplně stejný. A jenom kdybyste se chtěli podívat na stránku toho Veriga, tak tady nahoře kliknete přímo. Máme to Vigo, na který jsme klikli a na něj kliknou, Dostaneme se na jeho stránku a vidíme, kdo ho vytvořil, kde je. Vidíme, jakými je kraji, kolik zabere času, kdy bylo přidaný a poslední update. Tady si ho můžete taky stáhnout zase. Důležité je tady ten unlock na. Téměř na každém konci každého veriga je klíč, se vám ukáže, pokud ho správně splníte, a ten byste potom zadali tady, zadali byste ten kód, odeslali byste ho a tím by se vám to verigo odemklo, že jste ho splnili. Nejenom, že ho tedy zalogujete na té stránce geocaching.com do toho klasického logu, to znamená, že jste tu cache navštívili, zalogovat cache, ale ještě ho můžete zalogovat vlastně tady na té stránce. To to Kdybychom se tam chtěli podívat přímo, tak je to verigo.com. Takže přímo i tady to potom můžete e, zalogovat e, samostatně. Tak a přemýšlím, jestli jsem ještě mohla něco nechtěl říct. E, teď mi momentálně nic nenapadá. E, Doporučuju stáhnout ty aplikace, které jsme si ukázali pro ten Android a pro ty iPhony. Builder asi tady ten nestahovat. Asi vám ho nikdo moc nedoporučí. Já to mám asi stejně. Já jsem ho otevřel, když jsem zkoušel dělat Verigo, ale zase jsem ho rychle zavřel, protože jsem si řekl, že v tom jako nic zkoušet ani nebudu. Existují i varianty pro Veriga, kde si můžete stáhnout hry, které už dost často nejsou napojeny na Geocaching. Nevím, jestli se to změnilo. Bylo Verigo Foundation. Odkaz budete mít dole pod videem a to byla stránka, kde se dají dát Veriga. Samozřejmě to hrajou i lidi mimo geocaching, protože je to zábavný, a, a lidi to baví. Takže i lidi, kteří jsou mimo geocaching, si ty Veriga dost často zahrajou. A aby to nedávali na Verigo.com, tak to dávají na Verigo Foundation. Mám pocit, nejsem si úplně jistý. Já když jsem to video tvořil, tak tohle Verigo.com byla jediná oficiální stránka, kam jste to Verigo mohli uložit, aby si ho hráč geocachingu mohl stahnout. Nesměli jste ho dát na žádný jiný server, tak aby ho stel, si ho ten člověk stahoval od někud od jinut. Jo, takže nemůžete si ho uložit, já nevím, na, na nějaký ty servery nebo na cloudy, ale musí být uh, uložený tady na té stránce. Takže když vytváříte Verigo, musíte ho nahrát tady na verigo.com a odkazovat na něj z té stránky tcache na geocaching.com. Doufám, že jsem to teď moc nezamotal pro vás, já uh, doufám, že je to, je to srozumitelný. Prostě uh, všechny verige, který vytvoříte, musíte uložit na verigo.com. Tak a my se ještě teď podívat, jak to tedy vypadá v mobilu a ještě si to komentujeme, uh, jak to co nejlíp stahnout do mobilu. Tak pojďme na tu druhou část. Tak, video zdar u druhé části našeho videa o Veregotěch. Tohle pro mě bude trošku složitější, protože videjko už mám natočený. Teď vlastně na můj zvuk a pak to budu muset stříhat dohromady. Tak doufám, že mi to povede. Dělám to trošku nerád, ale co bych pro vás neudělal. Tak, teď můžete vidět, co mám na obrazovce. Takže to první, co mám v takové té co používám pro geocaching, mimochodem můžete se trošku inspirovat tou line. Mám tam TV Scan, mám tam Where You Go, mám tam Adventure Lab, geocaching, mám tam Locus. A mám tam testovací verzi Locusu, která ještě pod tím. Nicméně nás budou zajímat dvě ty aplikace a to je Geocaching a Where You Go, protože jsme na Androidu a ta aplikace pro Veriga je Where You Go. Kam tak, otevřeme si, první, co si otevřeme, je Geocaching. Je to ta Origo appka od Groundspiku. Najdu si úplně tu stejnou cache, na kterou jsme se koukali. A zase najdeme na ten odkaz, jako v tom videu předtím na těch obovkách. Pokusíme se to stáhnout. Super, máme tady tu stránku pro to stažení. Tady si ještě ukážeme, že přihlásit se můžeme úplně stejně jako na tom geocaching.com. No, jsem tam přihlášený pod stejným nikem. A teď už najíždíme na, na to stažení. Takže já si tam zvolím, protože jsem na to paket PC, protože jsem na telefonu. Tady je to. Tady je to podle mě důležité zvolit si tu složku, kterou snadno najdete v tom telefonu. Já si teď zvolím tu složku, mě to nabízelo nějaké složky pro stažení, já si tam navolím tu složku, ten browser, ten prohlížeč, aby se mi to snadno zhrávalo v tom where you go. Tak, já jsem si ji zvolil, takže ta cesta teďko tady dole je jasná. Storage, emulated, nula, download a browser tam Potom najdu přesně to, uh, tu cartridge, kterou budu chtít dát do Veriga. Tu cestu uh, si můžete si pamatujte, protože tam, se vám, tam si to uložíte, a to tak si, pak si ukážeme za chvilku, jak to v tom Verigu nastavit. A vy vlastně z té složky budete brát i cartridge, vlastně veškerý, který si tam někdy stáhnete. Tak, zahajuje stahování, no tak jasný. A jsme v tom hlavním menu té aplikace Very Go. A vidíte, že tady máme pár nastavení, start, mapa, poloha a nastavení. Tak pojďme se uknout do nastavení. Tady máme nějaký hlavní přihlašovací údaje, GPS, kou, senzory, navádění, vzlet, lokace. Rozklikněte si to, my si tady ještě něco rozklikneme a ukážeme si, jak tam udělat nějaké úpravy mluvím se, že drmolím, měl bych asi maličko asi zpomalit. Já už vždycky někam utíkám, už si být asi honem, honem rychle na konci, takže se omluvám za to drmolení, pokusím se zpomalit. Tak, rozklikli jsme to hlavní, máme tady tu složku varigo, což je přesně to, o čem jsem mluvil. Na to stažení, takže ta složka, kterou vy vlastně jste si zvolili pro to stažení. Já ji rozkliknu, výborně, najdu si znova tady tu cestu. Je to úplně klasický, jako jakýkoliv prostě průzkumný, třeba ve Windowsech. Vy si tam najdete tu složku, do které jste si to stáhli, a tu složku tam dáte jako primární. Z ní se bude všechno načítat. Jsme zpátky v hlavním menu. Teď, teď se přiznám, že jsem, že jsem to vzal hodně hopem. Tak. Hlavní nastavení, povolit GPS, výška, zvukový signál při GPS fixu, vypnou pokud je skrytá. Jasný, vyzkoušejte si to, popisky tam jsou. Asi nemá cenu, abychom se tím nějakým způsobem jako složitě prokousávali, proklikejte si to, je to tam hezky popsaný. Není důvod to nějakým způsobem jako, jako rozebírat do nějakých složitých deta detailů. Tak. Ukáže se vám tady pár, pár věcí, co je důležitý, jsou ty mapy. Buď tady máte offline a online mapy, které jste si stahli, nebo které jsou online, a nebo můžete použít program Locus. Ta aplikace zvládá komunikovat skvěle s Locusem, takže vy potom vlastně veškeré ty zóny, na které vás to bude navádět, můžete krásně vidět v Locusu, pokud máte nainstalovaný. Mě to takhle vyhovuje, netvrdím, že to takhle bude vyhovovat vás, já používám locus standardně, takže pro mě automatická volba zní locus. Myslím si, že pro spousta lidí to má úplně obdobně. Tak, takže volba locusu. Tak a jsme zpátky v tom menu. Klikneme na start a rovnou tady máme vidět tu cartridge. Průvodce, plzní a tak dále. Klikneme na to znova, na tu hru přímo, a můžeme si vybrat hlavní, záložní, slot 1. Já už jsem to zkoušel předtím, než jsem to video dělal, tak tady ty uh, věci mám vidět. Uh, vy, byste jako, vy byste tam neměli hlavní, záložní a slot 1, rovnou byste klikli na nová hra, protože s nic jiného tam mít nebudete, když s tím začínáte. Takže nová hra a už nám jde Verigo. No, vidíte nějaké otázky, potvrdíte nějaké základy, tady se vás to, ptá. to to mi přijde jako vtipný, při pohybu po námestí republiky se budu pohybovat bezpečně a nebudu skákat autům pod kola, nebo jinak ohrožovat sebe i jiné, buď ano, anebo na to si dám pivo, pane, ano, pane, tak to je celkem vtipný, pane, ano, pane, asi to tady nehráje žádnou roli, je to tam asi jenom tak jako ze srandy. Tak a už to, už to prostě začíná. Tak, ale tu první stage. A jste dali navigovat, takže vám to ukazuje kompas, kam máte jít, anebo mapu, a v tom případě na vás vyjede buď ten lokus, nebo tady máte jasně označenou růžovou barvou tu zónu, do kterých se máte přesunout. To vyznačuje to nějaký perimetr, ve kterém ta hra bude reagovat s váma pomocí toho VariU-Go programu prokládám, že obdobně to bude i na tom Apple. I když se omlouvám, neviděl jsem ten program, takže nemůžu, nemůžu sloužit tím menu, ale myslím si, že to bude hodně podobný. Tak vidíte tady vlastně tu zónu, no a tam už potom můžete různě reagovat. Ona, ta hra s váma spolupracuje a podíváme podívám se ještě dál potom dalšího menu, do toho dalšího menu. Tak tady je nějaký meníčko nahoře, dobře. Můžete si tam vybrat to si asi projedete sami. Já se ještě teda vrátím sem. Tak a kdybyste klikli na tu šipku zpět, kterou máte dole v telefonu, buď už jako tačítko nebo na display, tak se dostanete do takového inventáře. Protože máte tam umístění, to znamená, kam vlastně máte jít, nebo kde, kde zrovna jste, co vidíte třeba za předměty. Můžete vidět, budete hrát třeba, nevím, pohádku o perníkové chaloupce, tak vidíte perníkovou chaloupku. A v inventáři třeba máte dláto a kladivo, abyste mohli odloupávat ty perničky. A úkoly bosekej, bábě z perníkové chaloupky, perníčky. Jo, jako vím, že je to blbost, samozřejmě tady si vymýšlím, ale nebo já nevím, vidíte vlka, tak mu řekněte, babičko, ty máš ale velké uši. jo, Takže, a třeba vám to dá na výběr, co řeknete vlkovi a vy řeknete vlkovi, ty máš ale velké uši. To abych chtěl lépe slyšet. A bude to pokračovat dál. Jo, takže tam takhle jakoby interakčně ta hra pokračuje dál. Je to taková v úvozovkách textovka, textová hra. A nevím, jestli dneska ještě to lidi vůbec znají, textovky. Bylo to hodně populární dřív, v začátcích počítačů. Takže textovky, jako myslím, něco na ten způsob, ale zároveň se musíte pohybovat v tom terénu, navádí vás to na ty lokace, kam máte dojít udělat tam nějaký úkol, můžete mít nějakou zónu v zóně, že musíte najít něco v té zóně a tak, jako, myslím, že je jako zajímavý, je to, je to dobrý, je to, je to moc pěkné. nebo můžete zadávat třeba, já nevím, letopočty z domů, jo, se vás to zeptá. Tady stojíte, je tam nějaký průvodce, stojíte před radnicí, která je z roku a teď vy musíte zadat letopočet. Jo, je to takový, je to, je to hodně interaktivní a je to fajn dá se toho vymyslet spousty, spousty. Takže to máme ten inventář. No a to je vlastně tak v podstatě asi jako úplně všechno jako z toho programu. Takže vidíte, že to není úplně zase tak složitý si to stáhnout. Tady ještě vidíme nějaké sloty. Já jsem to měl něco uloženého, můžeme si to doledat buď poloha, mapa nebo uložit. Můžu si to uložit třeba do toho slotu jedničky. Potom, když bych to znova otevřel, jsem start, tak se mi to zeptá, jestli. Kterou tu hru chci, protože jich tam můžu mít samozřejmě víc té složce. A teď co chci, jo, a vidím slot 1. Takže si kam jsem si to uložil, tak si to pustím z toho slotu 1. Tohle už je ono, a vidíte, že se mi to tam načetlo zase pěkně zpátky. Takže to je pro tuhle tu chvíli všechno. Vidíte hezky, že se to dá úplně bez problémů v pohodě načíst do toho telefonu. Akorát je důležité zvolit si dobře tu složku, abyste to v tom telefonu nehledali. To je, bych řekl, takový ten velký zádrh, a to v tom telefonu. Že když si tu složku zvojíte špatně, tak v tom telefonu se nevyznáte. Máte tam složky v telefonu, máte tam složky na paměťový kartě, teď se to nějak jmenuje, že jo ten Android si to nějak pojmenovává, šílen názvy a už to v tom životě nedohledáte. Ideálně je udělat si tam nějakou složku svojí, pokud to umíte, tak si tam nějakou složku pomocí nějakého programu třeba vytvořit a brá to jenom z téhle složky třeba s názvem Verigo. To je úplně nejjednodušší asi pro vás. No a teď, abych to úplně jako nezdržoval, tak se pojďme ještě podívat na nějaký ten builder a tím bychom skončili. A myslím si, že ten builder je hodně zajímavý, moc se moc, moc líbí, je to moc pěkně udělaný, je to český builder. Pojďme na to, pojďme na tu poslední závěrečnou část tím builderem. Není to úplně obvyklý. U těch našich videí o typech keší, ale pojďme si to teda ukázat už jako e, dohloubky, když už to verigo takhle probíráme. A proč to probíkám takhle dohloubky? Protože se mi to prostě líbí, protože je to fajn a bych byl hrozně moc rád, kdyby e, ty verigo vznikaly a kdyby měli prostě víc těch fundů, který je budou tvořit. Tak pojďme na tu závěrečnou část. Ahoj, já jsme u třetí části, nebo teda u poslední části našeho dnešního dílu o VerigoCashích. A teď si podíváme, jak vypadá ten builder český, jmenuje se Urvigo. Máme ho tady takhle nahoře, mám ikonku, takže já si ho pustím. Takhle to vypadá úplně prvně, když si ten program pustíte. Možná to bude pro někoho Trošku zmatený, ale jednou k se tím programem trošku prokousat. My si potom ukážeme stránky Urviga a ukážeme si, kde najdete i návody. Takže teď jenom tak jako v rychlosti, co se týče toho programu, já otevřu jedno to Vigo, který je ukázkový. E, Víte, že se tady otevřely nějaký věci, už popisky. E, tady potom takhle dole jsou třeba zóny, takže tady máme zónu. Konkrétně tohleto Vigo bylo dělané jako průvodce se ským podél Sázavy Popis putování putování postece, která vás provede u dolím řeky Moravské Sázavy a je vstupní branou do přírodního parku Března. Března, teď teď se přiznám, že ne, netuším. Je tu start, jsou tu souřadnice, můžete se hezky podívat autorem Maxinoha, to je ostatně autor e, toho buildru, e, je to říkám ukázkový Vigo. Můžeme se podívat na jednotlivé nastavení, já si to takhle posunu. Jsme se klikli na zónu 1, neboli zastavení 1 a vidíme tady její popis. Můžeme se podívat, co se stane, když vstoupíme do té zóny, tak to ta, je ta zóna, která se nám ukázala, ukazovala takovým tím růžovým polygonem na té mapě. Takže ve chvíli, kdy vstoupíme do té zóny, tak se stane přesně tohleto. Je to tady dělan tímhle způsobem, přes ty okna. Editace je potom tady vpravo, a tyhle ty příkazy, které uh, jsou tady, se sem jednoduše tahají tady z té levé části, kde máte vlastně všechny ty příkazy, které byste mohli použít. Můžete tam použít různé podmínky, můžete tam použít... Časováč, spustit časováč, to je, že musíte něco v daném čase prostě stihnout. Dialogy, ten vidíme ostatně i tady, dialogový záznam. Je toho tady spousta, my si nebudeme říkat, jak teď v tuhletu chvíli programovat to Urvigo, protože návodů na těch webových stránkách autora je velký množství, je to tam hezky rozebraný, takže kdo bude chtít, tak se podívá přímo na ty webovky a najdete tam spoustu, spoustu věcí, jak to VIGO udělat. A jenom se vrátím maličko, Ještě, jak jsme si říkali, tam o, tom, o tom klíči, že ho tam zadáte a budete ho, můžete tu hru logovat jak na geocaching.com, tak na verigo.com. Tak tady je tady třeba ta poslední zóna. A já se zase podívám při vstupu ošetřeno. A tady je třeba, opiš si tento odemikací kód. A je tady odemikací kód, ve chvíli, kdy to splníte. Tak dostanete na obrazovce popisek toho kódu a vy si ho buď si obrazovku, nebo si ho píšete a budete ho potom logovat na tom webu. Takže tady je i pěkně vidět jak to, jak to vypadá. Tady ta poslední zóna, jakým způsobem se ty verigy tvoří. Není to úplně jednoduché, to jsme si říkali, ale pojďme se jako podívat. Rozhodně se toho nebojte, proboha, nebojte se toho, nenechte se tím odradit. Ono ve finále, když se do toho trošku, trošku zabádáte, tak zjistíte, že to je všechno čistě logická záležitost. Takže. Nebudete mít opravdu problém se, se tím prokousat. No. Možná maličko jo, ale zjistíte, že je to zábava ve finále. A pojďme se podívat na ten web. Uh, a to je uh, web uh, urvigo.com. Máme ho tady. Super. Uh, je to český builder, jak už jsem říkal, má takovýhle krásný pěkný svoje logo. Paráda, mně se hrozně líbí. A co je důležité, je to celý samozřejmě v češtině. A i návody jsou v češtině, takže vy tady najdete nějaké možnosti instalace, návody pro začátečníky, spousta návodů, definice zón, parametry cartridge, diagramy kódů. Je toho tady opravdu velký množství. Jsou tady vzorové projekty. Takže vy si můžete různý ty vériga stáhnout a otevřít si je tak, jako jsem si já otevřel to, který jsem vám před chvíličkou ukazoval. Můžete autora podpořit i nákupem trička s logem. No a potom tady nějaký uh, další drobnosti, jak třeba vložit logo do stránek a, a podobně. Takže podle mě úplně super builder. Rozhodně doporučuji vyzkoušet, nebojte se toho na začátku, samozřejmě to vypadá složitě ten program, ale je to to nejlepší, co můžete najít na tvorbu Verigo Gokyší. Tak já jsem strašně moc rád, že jste se mnou vydrželi tenhle ten díl o Verigo Gokyších, byl dlouhý. Uh, doufám, že vám přines ty tížený informace, které jste o toho očekávali, uh, doufám, a věřím, že někteří z vás se prostě do tvorby těch verigo dají a že to, že to zkusí. A já vám přeju šťastný odlov. Přeju vám hezký rok, 2021 a ty další roky. A sejdeme se někdy u geocachingu a třeba i na nějakým eventu. Mějte se moc hezky. A Louvuzdár, to vám přeje Tomíček uh, z blogu zašipkou.xyz. Ahoj!